Обстріл району Сергій дізнався з відео в соціальних мережах. побачивши активку друга. Прибіг перевірити, чи з ним все гаразд. По «Відео, тому що номер машини знав і в результаті, как будь бы ласка, забережував. Тому що рубашка дуже схожа на нього була як такова. Ну, відповідно, що? Нерви, виходить здоров'я. Прибіжав, знаєш, що не, не просто. Хороший чоловік, багато людей, кличуться про те, де він, що. Ну, вважно, просто пострадав, щоб він надіюватися на вилуче». Що вибух Дмитро. Каже, коли вибухи припинилися, пішов дивитися, що сталося. Був прилет кассет. Верху спочатку розорвалося, потім ось тут на углу висипало повністю. Вийшов на балкон, дивився, все в диму, люди лежать. Скоро і потім, потім почали побігати. В квартирі є повріждення? В Мої нету. тут тільки перший етаж, почту. Плакіри не заділи. Заділа довкола первого етазу. Станом на 15.00 в лікарнях перебуває 13 поранених, серед яких четверо в реанімації, трьох оперують, розказав міський голова. Ще п'ять осіб, на жаль, загинув. Це були прості люди, які просто йшли у своїх справах. Хтось загинув, стоячи на пішохідному переході, хтось на зупинці громадського транспорту. Всі ці люди, виключно цивільні, люди старшого віку, молоді люди, жодного військового чи військового об'єкту не постраждали. Я... В лікарнях на дзвінки кореспондентів Суспільного не відповідають. Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.